Discuia ascuns dintre Victor Ponta și Florian Coldea, e cel mai tare la arest, dar mai las, ne face video. Sebastian Ghia a relatat, în interviul pe care i l-a acordat lui Ion Cristoiu, o discuie dintre Victor Ponta și Florian Coldea. Postul premier îi cerea prim adjunctului Serei să nu se mai implice în politic. Îi spune ce a început conflictul dintre cei doi. Uneori, Ponta, îi spunea lui Coldea, uite, accepti faptul ce e cel mai tare la arestri, la spion, la tot ce vrei tu, dar nu le ai atât de bine cu politica. Mai las, noi pe noi. I noi, fia de la partide, trebuie să concurezi noi, nu mai face intar cu noi, mai las, ne pace. De unde i conflictele dintre Ponta și Coldea? Coldea are multe calități, dar nu e cel mai abil aranjor, a spus Sebastian Ghic.